شفيت العين راح الزين قلبي جمر مكسور الظهر مهدود الحين شربنا السم بكيلة اماني ماني انت ستبلي ما بقى ارجع الوعود بقت كذبة ما شي غالي حسرة عحالي مات الشغف ماتت أحلام الليالي ما في غالي حسرة عحالي مات الشغف ماتت أحلام الليالي كلامنا ممنوع نقول عمرنا ضايع مقتول عشنا ما صف عقوق مبسول نجينا ، قديش تعبنا وشقينا ، سقينا الارض من عرق جبيننا ، ليش هيك ؟ ليش هيك ؟ يا ربي ليش هيك طريقنا وين؟ عايشين بالدنيا لسد الدين وبنص الليل دموع ايام تنتسر هيك هي ما في شي غالي حسره حالي ما الشغف ماتت احلام الليالي ما فيش غالي أسرع حالي ما تشوف ما احلى من ليالي.